Kje kak dober fitness? Moram prašati fremde. I tak ne moram trenirati doma, v fitnessu je vse drugače. Tam so vsi trudijo, pa švicajo, pa spodbujajo se med sabo. Ok, pa tudi zgledajo dober. Ah, ok, danes ni nič pametnega, bom probal jutri še enkrat. Ha, praviš? A nisi tega že včeraj rekel? Kaj pa, če bi že kar dan začel? Doma? Ale, bolje da začneš vaditi doma, kot da samo razmišljaš o fitnessu. Je ne, ker vadba doma nikoli ne more biti tako učinkovita, kot v fitnessu. No, to bomo pa še videli. Lejk, vse, kar potrebuješ za kvaliteten trening, so trije kvadratni metri tist, kar dela vadbo, kvalitetno, soljena intenzivnost, smotorna izbira vaj in pa dobra tehnika izvedbe. Alen, vsi je v bistvu zato, da ti mi dva kar pokažem vaje, ki so lahko praktično čisto primerljive vajem v fitnessu. Lahko rečem ne? Ne. Pa kar dajmo. Alen, pred začnemo, se moramo ogreti. Ne, a ni ogrevanje čist brez veze, ker itak je najbolj, da čim prej začneš ta težke vaje delati, da čim prej prideš v top formo. Vse tako, za ogrevanje rabiš med 5 do 10 minut, tako, da se psihično pa fizično pripraviš na vadbo, če mečken dvigneš telesno temperaturo in tak luškan pokazatel, da si primerno ogretje, ko se začneš blago potiti in pol dobiš še taka luškana rdeča lička. O, presežem, da mi je to moja babica na zadnjem radila. <laughs> Ti mi midla pokazala dve različici ukrevanja eno lažjo, pa eno težjo. Ale no, v bistvu obstaja ena čisto nastavno s katero se lahko ogreješ doma in sicer se imenuje stopanje na mestu. No, okay. Pa kar začnimo? Potem, čez par minut, Pa to pride v tek na mestu. Kar pokažva? No dej, vem, da znaš. Kaj tajemo na višje kolena, pa oh. višna zna. Sva, ne? tap. Oh, Kaj je to težko dihanje? ne? vem, ne vem, manželjki. No, če pa želiš še malo globje dihati, ti pa priporočam kolebnico. Kaj pa, če ne želim? To je dobro za te. Ja, jaz predlagam, da kar začne skakati s kolebnico da vidimo. se. Uf. Ok, dame gospodje, to je bila lekcija iz kolebnice. Nasravlaste me, to je malo težje, kot to ni samo grevanje. In da ne časa, se kr lotimo prve vaje. Ano si pripravljen? Elastiko imaš, vstopi okay. jo na njo, si uviješ zgor in del elastik je oprav za pestja, oziroma oprav gleni, ja. stisneš trebušnje, vdihneš in se z izdihom spustiš v počep in vtrat elastiko povlečeš na vzgor. Bo? Jaz mislim, da sem ful talent. Odlično Jaz vam pa vmes pokažem še naprednejšo izvedbo počepa, ki jo gledam izvajal, kako ona trenirala. Oh. Alen, se veseliš? O, oh, že, ker desi, Tuška. A kaj okay, čutiš? Bicam se. Ne vem, čutim celo telo. Pa bišla. A, se totalno počutim, kakor juta pravim v pravi fitnessu. Vem, moram še nekaj vprašati. A, ene prijateljice imam in te prijateljice trdijo, da noče hodite v fitness, zato ker se bojijo, da bi se preveč nabirdali. Tako, prr. To... Ne morem vrjeti, da ta mit še vedno kroži v krog. Fitness absolutno je za punce. Ampak čez rekno vadbo lahko praviš tudi doma. Da moraš malo več delati, pa malo manj govori. Ok, kar začnimo. Kje imaš ročke? Treba se znajti. Lej, to, to imamo. super. Nogo nazaj, pa bomo naredili kar izpadni korak s potiskom nad glavo. Še malo glede nazaj, stopi. Ok, se spustiš dol, z izdihom potisneš nad glavo. Izdih. Jaz vam pokažem še naprednojšo obliko izporadnih korakov. Vgib komovca in izpadni korak je istočasno. Naprav super nam gre. Ampak se mi zdi, da rabiš malo pauze, ha? Se ti zdi? Ja. Oh, sam zato, kar je res. Drugoč, punce moram vam povedati, da fitness totalno je za vas. In ne samo to, večino vaj lahko tudi naredite doma, lahko tudi pri doma. Danes smo preverili kar neki mitov, ugotovili smo, da je vadba doma čisto enaka, učinkovita kot v fitnessu, da je zelo primerna tudi za punce in da je pač nojen del treninga tudi ogrevanje. Znač, kaj pa zaba? Ne, Lepo vse si. Pa Top. Če pa imate še kakršnakol vprašanje ali pa kakšen mit, ki ga mi lahko potrdimo ali pa ovržemo, ga pa prosim zapiš v komentarje na Lidlovem Facebooku. Kar mi smo tukaj za vas, da mi te preverimo in jih potem ovržemo ali pa potrdimo. Lahko nas kar karkol z področja vadbe in prehrane. Vi samo napišite vprašanje in mi bomo za vas pripravili odgovore. In ne pozabite, tokrat to, <laughs> <Okay>. <laughs> Se lahko kadarkol obrnete name. Ha, na me. Na najo. Ne ne. <laughs> ok. Ugotovili smo, da je vadba doma. Bl -bl -bl -bl. In mi bomo za vas pripravljali podgovore. In ne bo <laughs>